Відкрили волонтерське кафе на базі Хмельницького молодіжного центру, що на Кам'янецькій 63. Сьогодні сюди завітав Олександр та вперше спробував віртуальні окуляри. Дивися, дивись, щоб тобі було комфортно. Ну mm, клас. Я тобі даю в руки контролери, дуже обережно, тому що ти в процесі гри можеш Цекай, їх навіть секунду. десь. Давай так десь їх відкинути. Це дуже важливо, щоб ми їх зараз тобі закріпимо. Тобі треба дифонів різними. Своїми лазерними мечами, хлопашати квадрати. Я зрозумів, <рив> ого. Про враження після гри хлопець говорить. Страшно круто, дуже класно на координацію, там можна зрозуміти, як це працює, але дуже класно. Дуже класно. Такі окуляри є однією із фішок закладу, розповідає волонтерка громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Софія Ковтуняк. Для особливості нашого простору є VR-установка це ми надаємо можливість абсолютно кожному приміряти на себе окуляри віртуальної реальності і зануритися в абсолютно альтернативний світ. VR установку нам надали наші друзі і колеги на безоплатній основі, і вона й надалі буде подорожувати такими закладами Хмельниччини, щоб це потенційно, щоб і інші люди змогли відчути, що це таке, що це означає бо бути в віртуальному світі. Також у волонтерському кафе є настільні ігри та книги, показує волонтерка. Це в основному книги по саморозвитку від топових авторів, які допоможуть молоді нашого міста краще пізнати себе. Є великий асортимент ігор, він буде продовжувати розширюватись. Наприклад, така популярна Молодіжна гра, не тільки молодіжна, дженга, всі, я думаю, всі знають, які грати, інтелектуальні ігри, пригодницькі, все, які квести. Поруч облаштували куточок, де можна безкоштовно випити чаю чи кави. Обов'язково чашку проносити з собою, ми сповідаємо екополітику. За словами Софії Ковтуняк, у Хмельницькому немає аналогів даного закладу. Такий простір мріяли створити давно. Розповідає, як вдалося реалізувати ідею. Ми прописали грант від Британської ради на реалізацію саме такого куточка в нашому місті і сумісними зусиллями ми змогли його виграти. Облаштування волонтерського кафе обійшлось у 25 тисяч гривень, каже Софія. Британська рада надає на реалізацію ідеї 15 тисяч гривень. І ще додаткові кошти, близько 10 тисяч гривень, повинні залучатися своїми силами, силами спонсорів. Перебування у кафе безкоштовне для усіх бажаючих. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.